Jsem sám. Teď musím mluvit polsky. Je to skvělé být znovu s vámi. Vždy jsem nadšený, když jsem s pastorem Jakubem a pastorem Davidem. Protože mě oba inspirují. Nezapomněl jsem samozřejmě na pastora zkazů. Sáru a pastora Noemi. Noemi me about what God is about to do. Inspirují mě tím, co se Bůh a chystá udělat. Inspirují mě tak, že. Tým, že, že to, co, co Bůh zamišlí rovič, udělat za chvíli, je, je větší než to, co, to, co udělal v naší to generaci. V našem je pro mě ctí být partnerem to, těmto mužům a ženám vlastně božím. For interpreting yesterday, for the teaching yesterday. Chci, Chci také po... poděkovat Viktori za překlad včera. Všechny ty vyučování haleluja. Kde je? Je tady někde? Udělala opravdu skvělou práci, překládala lépe, než já kážu. To bylo opravdu úžasné. Chvíli jsem se na ní díval a přemýšlel Přes jsem, jsem zdaka, že ona může a, já a já překládám. Když překládá, je to opravdu skvělé. Mám pocit, jako bys nasledoval překladatele. Opravdu udělala kus dobré práce. Měli byste na ní být opravdu hrdí. Miluji to, co Bůh dělá. To, co Bůh dělá tady. Ten bratr, který tady stál před chvíli, Sebastian, je opravdu kazatel. Myslel jsem si, že když tady stál, že možná půjdu na večeři. Jsem tady už po práci. haleluja. Je úžasné, že Bůh dává lidem růst. Je důležité, abychom pochopili, že nikdo není nenahraditelný. Protože Bůh činí, že Kristovo tělo roste. Po celém světě dává Bůh růst Kristovu tělu. Měli bychom oslavovat pokaždé, když vidíme takovou dokonalost. A podobně zatleskejme i chválícímu týmu dnes. Opravdu Nesamový úžasná význam, práce, význam. úžasná. Mám jednu myšlenku dneska ráno a věřím, že bychom se měli takto modlit. Pomyslel jsem si ráno, kdybychom měli 100 000 lidí, kdyby se dnes obrátilo 100 000 lidí, to je dobré, ale také je to dost složité. Ale Bůh má řešení. Kdyby se dnes obrátilo 100 000 lidí, kde bychom je umístili? Je tady málo míst, ale je řešení. Když se obrátí 100 000 lidí, kdyby každá církev v Polsku začala hořet, již není problém. Není problém. I ten milion spasených. Za co bychom se měli modlit? Pane, každá církev. Katolická církev. Presbyterianská církev. církev. Baptistická církev. Luteranská. Každá církev. Naplní svou slávou. Haleluja. Proč ne? Proč ne? On je Bůh. On to může udělat. Amen. Takhle bychom měli přemýšlet. Taková by měla být naše mentalita. Pozvedněme naše ruce a v celém našem národě, v celém národě se modleme. Pane, ve jménu Ježíše zapál tento národ ohněm. Každou kazatelnost v celém tomto národě. Ať se stoupí tvá sláva. Na každého božího muže a každou boží ženu, kterých se zdotkl v tomto národě, inspiroval si a zmocnil. Také pozvedni každé břemeno, které nesou ve jménu Ježíše. Rozšiři jejich vize tak, aby viděli invazi nebes. Všechno je možné pro tvého ducha. Tak se modlíme. Dotkni se každé církve v tomto národě. Ježíšové jménu. Zdejme slavu Ježíši. Haleluja. Další tři týdny v neděli bych vás rád seznámil známil Vyvolení v Kristu. Chtěl bych položit takový základ, jak a proč si nás Bůh vyvolil. Také, Takže jak můžete může objevit vaše, může povolání vaše povolání v Bohu. Každý člověk Každý na tomto na místě je povolán Bohem. Bohem. Naším úkolem je pomocím jim objevit toto povolání. povolání. efeským 1.4 čteme. Bowiem, v něm nás již před stvořením před světa šváta, vyvolil, byli abychom byli svatí a bezposkvrni před ní. jeho tváří. Je zde napsáno, v něm si nás vyvolil před založením světa. Za prvé, všimněte si, že je tady napsáno, že si nás vybral v něm. Jestli chceš zjistit, kdo jsi, musíš být v něm. Ne v sobě, ale v něm. Co to znamená? Čím více objevuješ jeho, tím více objevuješ sebe. Protože on je jediný, kdo tě neodmítne. Je jediný, kdo obětoval svůj život pro tebe. Musíte ho neustále objevovat. Ale to není moje dnešní zpráva. Moje zpráva dnes ráno je... On strane, říká, že si nás, nás vyvolil před založením, založením světa. Jsou tři jsou takové zemské tři cykly. Žemi. První Když z nich je jakoby cyklus před Adamem. Před je to, to psáno v Ezechieli 38, když se tam padne. Right, the, the so Stalo se to během jeho povstání a to byl ten cyklus. Age, right Druhý cyklus je ten, kterému říkáme cyklus Adama, a to je ten, ve kterém se teď nacházíme. A cyklus, který je Třetí cyklus, který přijde, bude takzvaná tisícletá vláda Krista. Bible zmiňuje, že Ježíš bude vládnout a panovat tisíc let. Dnes vidíme, že světové systémy se hroutí. Neexistuje jediný systém, který by byl dokonalý. Všechny se hroutí. Nejmocnější systém, který se objeví, bude teokracie. Tehdy Bůh bude vládnout světu. To je to, do čeho přicházíme. To be holy and Je zde napsáno, že si nás vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposvrní před jeho tváří. Máme tady takové vodítko, že jsme byli vybráni dříve, než byl vytvořen svět. Přečtěme si žálm 139. Od 13. do 16. verše. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázen. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděli v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Je zde zmíněno. Ve 14. verši je zmíněno, že jsem podivuhodně utvořen. Prvotním záměrem je, že Bůh udělal, že jsi takovou esenci dokonalosti. V šestnáctém verši je zmíněno, že tvé oči viděly mé skutky, když žádný z nich ještě nebyl. To slovo zde v angličtině použité místo našeho dřív než některý nastal, je to výraz hebrejský golem, který znamená látku, substanci. Než jsi se stal fyzickou bytostí, byl jsi již určitou substancí u Boha. Protože je zmíněno, že nás stvořil dříve, než byl stvořen svět. Abych šel s tou myšlenkou, znamená to, že jsme byli nějakou substanci před Bohem, než jsme přijali fyzické tělo. V 15. verši se říká, že jsme byli neuvěřitelně stvořeni, byli jsme hněteni v nejhlubších útrobách země. Útroby země znamená v hebrejštině takový neviditelný rozměr neviditelný nebo skrytý rozměr. To znamená, že to, co je zde napsáno, jsme v Znamená to, že jsme byli nejprve stvořeni v duchovní dimenzi, než jsme povstali ve fyzické dimenzi. Zkusme na tom stavět. Začátek máme v té duchovní nebo skryté dimenzi, kde nás Bůh stvořil v dimenzi ducha. V Jeremiáši 1 kapitole, Jeremiáš 1.5, je dřív než jsem tě vytvořil v životě matky, matky znal jsem tě dříve, poživem, než jsi vyšel z Luna, proroky, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. Je zde napsáno, vybral jsem si tě, než jsem tě vytvořil. Znovu v anglické verzi znal jsem tě, než jsem tě vytvořil. Než jsi se narodil, už jsem tě posvětil. Posvětil jsem tě za proroka pro pronárody. Takže když tak lidsky uvažuji, Bůh nám chce skrze tyto verše něco říct. Říká to Jeremiáši, než jsem tě sformoval. To slovo formovat znamená vlastně vytvarovat. Vytvarovat k čemu? Vytvarovat tě pro fyzický svět. Než jsem tě vytvaroval pro fyzický svět, už jsem tě znal. Znal jsem tě. A už jsem tě povolal. Nejenže jsem tě povolal, ale také jsem tě posvětil. A nejen nějakým tak nějakým posvěcením, čas, ale, posvěcení, ale vybral ale jsem sítě, posvětil a určil za proroka pro národy. Nevím, jak vy, ale máme vážný problém s tímto textem zde. Protože nám říká, tak hodně. Zaprvé nám říká, že... Že to nejsou tvoji rodiče, kdo tě plánovali. Rodiči tě neplánovali. Nechci to tady rozebírat, ale myslím to vážně. Než jsi se narodil, tvoji rodiče ve skutečnosti o tobě nepřemýšleli. Ano. Když se důvěrně zblížili, no nemysleli na tebe. Dál mi toto zjevení. Myslel jsem si, že mám skvělé rodiče. Ale je to zjevení. No tak. Buďme tady takoví realisté. odmítněme všechno toto náboženství. Jediné, na co opravdu mysleli, bylo, aby byli intimně spolu. Ale Bůh ve stejný den myslel jen na jednu věc, na tebe. Myslel na tebe a řekl, to je ten den. To je ten den kde se Martin narodí, nebo bude počat. Umíte si to představit? On už tě tvaroval, už tě připravoval, už tě povolal, už, tě povolal, už dal povolání. Pořádně se nad tím zamyslete že tehdy Bůh přichází tam do té ložnice. na některé z těch věcí se nechce dívat. Zavírá jedno oko. No tak dále, to je realita. Tak to, tak to bylo. bylo. Neboť On tě utvořil v dimenzi ducha. Navrhl tě v duchovní dimenzi. Formoval tvoji povahu v duchovní dimenzi. Dal ti povolání v duchovní dimenzi. a uvedl tě do fyzické dimenze a zasadil tě do správné rodiny, do správné situace, do správné země, do správného města. Proč? Protože věděl, že na tomto místě s těmi rodiči, možná ne s dokonalými, ale dokonalými pro toto semínko. Vidíte to? Tam tě umístil. Proto, aby vše, co se stane, bylo právě z tohoto místa. Takže moje otázka na vás dnes ráno zní takto. Odkud jsi vzal svou DNA? Svou přirozenou DNA si obdržel od rodičů, ale svou duchovní DNA si dostal od Boha Otce. Vá duchovní DNA pochází od tvého nebeského Otce. To se stane ještě šílenějším, takže pojďme dále. Víte, když studujete hlubiny písma, jedna z věcí, která se děje, je to, že vás to nutí obdivovat Boha. Protože když jdeš hlouběji, to je to, co se stává mně, když jdu hlouběji. On si tě vybral, máme úžasného Boha. Tak málo mu opravdu rozumíme. No tak. Když vstupujeme do písma, ponoříme se ještě hlouběji a pochopíme, že máme milujícího fantastického Otce. Amen, můžeme mu teď vzát slavu. Haleluja! Když říká, vytvaroval jsem tě. To slovo v hebrejštině znamená jatsar. To slovo má další dva významy. Musíme pochopit dva další významy toho slova. To slovo Yatsar Jatsar a má, tak má opravdu dva kvíru. kořeny. Jedno jeden z nich je Natsar a, a druhé Atsar. Natsar s N a Atsar bez N. Protože když přeložíme kořeny těchto slov, tento překlad se opravdu rozšíří, ukáže nám ještě větší hloubku. Takže to, co tady opravdu říká, než jsem tě sformoval v lůně, slovo Natsar, já jsem tě hlídal, já jsem tě ochraňoval, já jsem tě sledoval. Nad Než jsem tě vůbec Může dal tě do luna, už jsem tě, tě sledoval. Už, tě už jsem tě chránil. Už tě tě jsem to, se o tebe jen. staral. Hlídal jsem tě. tě, přemýšlejte o tom. He's not, he's not to nie Není to Střed tak, že by střežil mož, nějaké to žele. Už střežil něco, k čemu měl vztah. Znamená to, že ten duchovní člověk již měl vztah s ním. Proto je také zmíněno v efeským, že Bůh vložil do našich srdcí věčnost. V našich srdcích už víme, že Bůh existuje. My jsme se vůbec stali věřícími, věděli jsme, že existuje nějaká forma Boha. Že nejsme z opice. Je tady napsáno, že už nás chránil. Sledoval nás, hlídal nás. Než jsme byli umístěni, umístěni do matčina luna. A později, později jde ještě hlouběji. Slovo, slovo adsar. Znamená to, že předtím, než jsi byl sformovan v lůně, byl jsi pro mě poklad. Byl jsi pro mě poklad. Co je to za poklad? Není to tak, že jdeš někam někomu domů, díváš se a tam na stole je nějaký vzácný kámen, nějaký diamant. Ne, ne, ne. Poklad je něco, co se chrání, je to něco velmi cenného. Bůh říká tobě a mně. Za prvé, dříve než se znarodil, už jsem tě znal. Dříve než se znarodil, chránil jsem tě, přežil jsem tě, sledoval jsem tě. Dříve než se znarodil, už jsi pro mě byl poklad. Už jsi byl poklad. Moje otázka zní takto. Toto je moje otázka. Už jsi tehdy něco udělal? Už jsi tehdy cokoliv udělal? Nic. Nic. Nic, nic jsi neudělal. A přesto jsi pro něj poklad. Jste předpoklad, kdykoliv, kdykoliv. Bez kdykoliv, ať vás to zaplaví, Let this sink into you. Very nechte to jít trochu hlouběji do vás, protože je to velmi důležitá věc protože Bůh nechce tvoje skutky. On nechce tvoje skutky. Chce, aby byl. Chce tvé bytí. Čím je to bytí? Tvoje bytí je to, že jsi s ním. Chceš se o něm jim dozvědět jim a poznat dobovodat. ho. I vidíš jeho dobrotu. A z té lásky k němu děláš co? Vše, co robíš, děláš, se stává jeho odrazem. Hallelujah. Zkusím to vysvětlit takovým způsobem. Když byly moje děti malé, když chodili do školky, něco okreslili, tvořili nějaké umění, ale jejich touhou, poté co to nakreslili, bylo to přinést rodičům. Mami, podívej se na to. Oh, díval já spolu, jsem no, se no, na to. Jedna z mých jedna z dcer je opravdu skvělá v kreslení. A druhá, a druhá je, bohužel taková, ne. taková není. No. Bohužel ne. Přinesla mi ten obrázek a říká, tatínku, jak to vypadá? Říkám, že se to rovná Michalevi Čolovi. Nemám žádné otázky. A, ten, a tenhle, wow, ještě lepší, to je to zavrý, úžasný, to je to zavrý, fantastický obrázek. Proč? Zavrý, protože víš, to věř, že to udělala, to věř, aby, aby ti udělala vědno. radost. Jen aby ti udělala radost. Starší dcer. Chodila na hodiny baletu. A pokaždé, když jsem tam šel, byl jsem tam vzadu a pozorovali A ona byla totálně rozptýlena. Protože teď už netančí pro nikoho, ale tančí pro mě. She's at me and then hit still no, věc, tak se dívá a jen její hlava je, se tak obracela vám, za mnou. mnou. Je, je Říkám, je, zlato, zlomí zlato, si krk. So, věc, takže tam jsem tam stál vzadu. Haleluja, pojď, pojď! Vidíte? Odkud to pochází? Pochází to z té touhy po vztahu s Bohem. To? Vidíte to? Tady nejde o tu akci, ale o to bytí. To bytí. To je to, co Bůh chce od tebe i ode mě. I když neuspěješ tisíckrát, je to v pořádku. Proč? Protože On se zabývá tím, že ti pomáhá. Obnovuje tě, aby tě zavedl na místo začátku jeho původního projektu. Tím úkolem není hledat tvůj úkol, ale za prvé. Hledej jeho úkoly v tobě. Protože když najdeš jeho úkol pro tebe v tobě, už pak nejde o to dělání. Ten stres už tam není. Není taková úzkost. Jste nějak potichu. Tento stres je pryč. Protože jako lidé, co děláme? Chceme se jen ukázat. Náš celý život je prostě show. Chceme ukazovat a ukazovat, ukazovat. A vyčerpáš se tím. Vypálí tě to. zabijete tě to. Nechoďte tudy. Aleluja, nechoďte tudy. Amen. Amen? Nechoďte tam. Nepracujte pod tlakem. Nepracujte pod tlakem. Protože Bůh je ten, kdo se o tebe stará. Je to Bůh, kdo tě pomazal. Bůh tě povolal. Jakmile získáš svůj vlastní pohled, už nemá, neexistuje důležitý taková důležitý. konkurence. Není konkurence. Když se dívám na jeho obdarování, říkám, jaký on je nástroj. Taky? Takový jiný dár. Ale jsem rád, že nejsi stejný jako já. Haleluja! Tento boj už není. V církvi už není konkurence. Není žárlivost. Díváš se na všechny ty dary a říkáš, wow, úžasné dary. A od té doby, co jsem sem, sem přišel, Natalie je jako stroj. Když se na ní dívám, už jsem mu navený. Ona přesně takhle. Je jako takový počítačový systém. Všechno píše, to, co chci. Víš, říkám, už jsem trochu starší chlap, trochu mě tím zabíjíš. Ale vážím si toho daru na ní. Toho pomazání nad jejím životem. Protože to přidává hodnotu mnoha dalším lidem. Tvoje obdarování přidává hodnotu mnoha dalším lidem. To je to, co nás činí Kristovým tělem. Dnešní otázka je taková. Přišli jsme na zem s božím posláním a nejen s nějakým přirozeným úkolem. Bůh si nás vybral v Novém zákoně. Vybral si nás na začátku a pak si nás vybral ještě jednou. V Ježíši Kristu. Vybral si nás v Kristu. Elected. Slovo vybrat, zvolit je také v polštině jako vybrat, oddělit. Je takový příběh v Matouši 22, Matouš 22, Matouš 22, kapitola od 1. do 14. Je to také říká, ale já to příběh. Je příliš dlouhý načtení, ale dovolte mi, abych vám řekl, o co tady jde. Je tady psáno, že král uspořádal svatbu svému synovi. Pozval důležité lidi, ale odmítli přijít. Poslal své sluhy na ulici, ať najdou kohokoliv. Jeden člověk, jeden člověk na, přišel na, na ten večírek, přijemče, ale odmítil, odmítil se oblec do správných šatů. Šat. Takže byl vyhozen z toho večírku. A v posledním verši Ježíš říká, poslouchejte, co říká, neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Neboť Bělně mnozí válne, jsou pozvání, ale málo kdo bude vybrán. Takže to Boží povolání je velmi liberální. Neboť u Boha neexistuje žádné upřednostňování. U Boha nejsou žádní oblíbenci. On volá všechny. I lidi, kteří ho nenávidí, on je volá. Ale přesto tady Bible zmiňuje, že je mnoho pozvaných, ale málo kdo vybrá. Pojďme se tedy podívat, kdo byli ti vybráni. Musíme udělat dvě věci, abychom se stali součástí vyvolených, vybraných. V Efeským 4 vidíme, že si nás vyvolil před založením světa. Ale v Efeským 1.5 Efeským 1.5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Je zde napsáno, že nás předem určil. V angličtině říká, že nás přijímá za syny. Rozhodnutím jeho dobroty. To znamená, že si nás vybral, k synovství. Right? Vybral si nás za syny a samozřejmě také vybrán, za dcery Boží. Right? So how are you tak jak, jak si vybrá? Right? Za prvé, musíš přijmout pozvání. pozvání. Right? The is to God. pozvání je, je následovat je Boha. Král začal zvát. Ale musíš ho přijmout a jít za Bohem, následovat ho. Je to velmi jednoduché a jde o spasení. Za prvé pozval nás ke spasení. Za druhé to, co vidíme, musíš si obleknout správné oblečení, aby ses tam dostal. Co je to za povolání? Je to povolání k synovství, což znamená, že máš úkol od Boha. Galatským 1.15 Pavel říká, že než jsem se narodil, And me according to his marvelous grace. Bůh si měsou, mě vyvolil a povolal, povolal mě svou milostí. So here, Paul, Pavel říká, so Pavel tuta, born, že dříve, narodil, než jsem se narodil, měsou, než než se narodil Bůh měsou, si už mě povolal a vybral si mě. Když jsem byl římským vojakem, Bůh už mě povolal a vybral si mě. Ale, vždy, ale vyhoďme si to z hlavy. To my, Nebyli jsme to my, kdo hledal ale Boha, Boga, ale Bůh hledal nás. Nebyli jsme vždy, to my, kdo za ním běžel, ale, to, ale byl běžel to On, kdo běžel za námi. Je to důležité pochopit. Když to pochopíme, co se děje, když nás povolal, Potom, jak nás Potom, povolal, povolal naším úkolem nyní je zjistit od něho, od něho. Od toho, který ti dal tuto duchovní, duchovní, duchovní DNA. Co je, Co je moje duchovní? práce? Protože jen on to ví. On. Jen on ví. Tvoji rodiče možná něco vědí, protože sledovali tvůj charakter a obdarování, trochu znají tvůj povahu a dokážou odhadnout, v čem budeš dobrý. Ale nakonec to ví jen Bůh. With God, what Takže člověku, který není spojen s Bohem, s Bohem co, se, co děje? se děje? Někdo, kdo není ve společenství s Bohem, co se s ním děje? Ztrácí svůj čas a žene se za věcmi po celý život. Žene se za popularitou. V Americe, v Americe je spousta tato. takových. Teď už jsou ve svém pátém manželství. Mají všechny peníze tohoto světa. Ale jsou úplně, úplně ztracení. Jsou neuvěřitelně talentovaní. Ale úplně, úplně ztracení. Víte proč? Protože sláva ne ti nepomůže najít tvůj cíl. Peníze ti nepomůžou najít tvůj cíl. Luxus ti nepomůže najít ne tvůj cíl. Jen Bůh ti může pomoci najít svůj cíl. Jen Bůh. Jen Bůh. Dlaczego? Proč? Protože v Bohu není cíl, který by byl příliš malý nebo příliš velký. V Anglii byla žena, myslím, že měla osm nebo devět dětí. A každý den každý den bez váhání se modlila se svými dětmi. Každý den otevřela slovo a učila je ze slova Božího. Ta rodina byla tak chudá. Bojovala s financemi, ale bez váhání vložila do nich Boha. Dva z jejich synů měli vliv na celou generaci. Nejstarší z nich, když umíral na smrtelné posteli, skrze něj přijalo spasení 89 tisíc lidí jen na jednom ostrově. Dva synové byli to John a Charles Wesleyovi, začali jedno z největších probuzení ve své generaci. Odkud to přišlo? Přišlo to od té ženy, která brala vážně úkol od Boha. Není velký nebo malý úkol. Musíš objevit svůj úkol. Co je tvým úkolem v Bohu? Když objevíš ten úkol, pak budeš vědět, k čemu tě Bůh povolal. V 2. Timotovi 1.9 poštol Pavel říká, 5. je napsáno, napsáno, že Bůh nás povolal, nás povolal podle svého záměru. Podívejte se na to. Podle jeho rozhodnutí, záměru. Bůh si nás vyvolil už od věčnosti. Vyvolil si nás. Za prvé pro jeho záměr. Proč pro jeho záměr? Je velký rozdíl. Vidíte od věčnosti náš přirozený život bez ohledu na to, jak moc se o sebe staráš. Nevím, možná se dožiješ 80, možná 90, možná, 90, možná, 100, možná stovky, Ale je to omezené. Omezené. Ale Boží rozhodnutí Začalo dříve, než jsme se narodili. A nemá to konce. Protože v Biblii je napsáno věčnost. Vidíte to? Musíme změnit naše myšlení. Oh, Bůh nechce, abych si užíval. Bůh nechce, abych měl to či ono. Ne, ne, to není záměr. Ten záměr je vybral si tě, než jsi se narodil. Postavil tě do tohoto světa, abys ho reprezentoval. A každý den ve svém životě plníš jeho záměr. A když vstoupíte do věčnosti, stanete se králi a kněžími. Králi a kněžími na věky. Umíte si to představit? Někteří z vás budou vládnout a panovat v Božím království. Budete tam někde ve vesmíru. Víte, co se snaží udělat? Chce, aby se stal jeho odrazem, jeho reprezentantem, aby znesl jeho přítomnost, aby tě na věčnosti. Umístil na nějakou všichni planetu, tam někde daleko. Tam On tam není. Ale jeho sláva tam je. On tam není. Ale jeho, tam je. ale jeho přítomnost tam je. Jak? Skrze tebe. Skrze tebe. Možná je to některým z vás příliš vzdálené. Ale je to Boží záměr. Protože vědecká komunita, když se dívali skrze Hubble v teleskop, protože si dlouho mysleli, že nás svět existuje pouze jakoby v blízkosti těchto plamnet, říkáme tomu naše sluneční soustava. Ale když se pan Hubble podíval přes svůj teleskop, viděl všechny ty hvězdy tam, některé z nich měly oheň, který za sebou táhly, vypadalo to jako nějaký druh ocasu vzadu. Volá Albertu Einsteinovi, který byl genius. Ten přišel, podíval se na to. Je celý dokument vypracovaný na toto téma. Einsteinov a Hubble závěr byl takový. To je jejich závěr. Nejsme sami. Nejsme sami. Protože každá z těch hvězd tím ocasem vzadu, to je celý vesmír sám o sobě. Sám o sobě. Co to znamená? Jsou miliony vesmíru tam venku. Co tak se, co se když děje? Když Bůh na začátku v Bibli řekl, buď světlo, za prvé, byl to začátek. Bylo to rozšíření. To rozšíření se nezastavilo. Nepřestalo to tak Bůh stvořil ten obrovský vesmír tam. Víte, my se neustále učíme o této zemi. Ať nám Bůh pomůže. Neustále se snažíme něco zjistit o tadyto místě. A co se tím snažím říct? Snažím se říct, že že Božím záměrem pro tebe je něco mnohem, mnohem většího. Jeho plán, dla je plán pro tebe je mnohem větší. So right Takže čemukoliv teď čelíš ve svém životě, netrap se tím tolik. Nebuď tak zatížený. Podívej se na to z boží perspektivy. Otče, na co mě připravuješ? Co pro mě plánuješ, navrhuješ? Co musím udělat, abych dokončil svůj úkol na této zemi? Čas minul. Chci to velmi rychle zhrnout. V knize Job 33, 16. verši, je napsáno, tehdy otvírá lidem bože, ucho a zpečetuje varování prostřek. Ježím dál. Je tady napsáno, v 15. verši je napsáno, že když lidé upadnou do hlubokého spánku, Bůh jim dává sny. Otevře jim uši a dává jim svůj plán do jejich nitra. Dává jim instrukce, říká Biblia. Bible říká, že to zapečetí. Zapečetí. Víte, co znamená slovo pečeť? Máš konkrétní úkol. Znamená to, Není žádná jiná osoba, taková jako ty. Žádná taková neexistuje. Dva otisky prstů na světě nejsou stejné. Jak je to možné? Protože jste jiní. Jste speciální. Jedineční. Haleluja! Je konkrétní projekt, konkrétní úkol pro tebe. Chci ukončit takovou myšlenkou. Poslední myšlenka. Abychom pochopili, kam nás Bůh vede. Za prvé. Objevte své povolání. Každý den objevte to povolání v sobě. Jak nás Bůh naprogramoval? Jsme rozdílní. Objevte to, co posiluje tu boží přítomnost ve vás. Co působí, že jste nadšení, že když to uděláte, objevujete Boha více? Někteří lidé uctívají a tím způsobem objevují více Boha. Najděte ten kanál, skrze který se s vámi Bůh spojuje. Když jsem začínal, objevil jsem Boha skrze oblast modlitby. Protože když zpívám, anděle nepřicházejí, ale odcházejí. Říkají, ne, ne, ahoj. Říkají, bože, to je strašné, strašné. Tak jsem se rozhodl, že musím použít jazyk, aby mě anděle tolerovali. Haleluja. Haleluja. Objevte, co vás spojuje s Bohem. Ale jde o to, abyste nezůstávali jen na tomto místě. Začněte tam. Pamatujete, Elíša tam začal. Když chtěl slyšet Boha, řekl, přiveďte mi tady hudebníky. Ale nezůstal tam. Nějak se posunul. Šel do domu vdovy. Věděl, že musí udělat zázrak. Neptal se vdovy. Máš tady nějakou kytaru? Ne. Je přece rozbitá. Co dělá? Je v tom progresu pokroku. Od hudby teď Přines cokoliv máš doma. Protože mohu použít cokoliv. Bůh ti dovolí něco takového, že když objeví své dary, Rozšíří toto obdarování. Teď se nemusím jen modlit, abych objevil Boha. Mohu projít více oblastí a poznávat Boha. Jedna z věcí, kterou miluji, je studium Božího slova. Dokážu strávit hodiny, hodiny nad slovem. Protože zažívám boží přítomnost, když studují. Můžete to posunout na další úroveň. Ale ta třetí úroveň, když Gehazi bežel za Námanem pro peníze, vrátil se k Elišovi. Víte, co řekl? To je to, co řekl. Když Jsi byl u Námana? Byl jsem tam taky. Použil nástroj? Použil jakýkoliv nástroj? A teď je? Teď je tím nástrojem. To, co řekl, to říká Bůh. Co dělal? Bůh dělá. Protože teď se už stal jedním s Bohem. Haleluja. Vidíte, to je tajemství. Pochopte to. Je to tajemství. Tvůj největší úspěch dosáhneš toho úspěchu, cés, když tvůj život zmizí v božím životě. A v tomto bodě i... už nezáleží na skutcích, protože teď. Jsi v jeho podstatě. Když uctíváš, on se objeví. Když děláš dobré skutky, on se objeví. Když se modlíš za lidi, on se objeví. Když říkáš svědectví, on se objeví. Lidé ti říkají, to bylo tak dobré, ale ty víš, že to nejsi ty. To nejsi ty. Vůbec to nejsi ty. Je to on v tobě. A ty v něm. Skloníme hlavy a zavřeme oči. Bůh chce, abys ho objevil. Protože když ho objevíš, přicházíš na místo ve svém životě, budeš nejšťastnější člověk. Protože lidská očekávání, tlak tohoto světa, tvůj pocit selhání, ten pocit bezcenosti, neexistuje. Neexistuje. Protože Satan no, chce Satan udělat to, to, to celou, celou dobu ti říká, jak jsi bez Jak nejsi kvalifikovaný. kvalifikovaný? Kolik máš chyb? jak jsi jako, velké jsi selhání? Ale, Ale dnes ti chci říct, pověděť, Vrát se k ojca. otci, father, protože ve tvém ojcu, otci najdeš přijetí, father, ve tvém otci, father, ve ojcu, otci najdeš cíl, ve tvém otci najdeš důvod existovat. Máme úžasného, úžasného, úžasného, úžasného otce. Tak vás dnes pouzbuzuji. Přibližte se k němu. Vraťte se k němu. Vrať se k němu. On tě neopustil. On tě, On tě neopustil. On na tebe nezapomněl. Skloňme naše hlavy a zavřeme oči. Dej se na tu cestu. Pokud už na ní jsi, napřím tuto cestu. Pokud už jsi na této cestě, pokračuj v ní. Řekni Bohu. Řekni Bohu dnes ráno. Vidím ten velký obraz. Není nic, nic nádhernějšího svého, než ten velký ten obraz. obraz. Nic. nic. Poddej, Poddej se taj mu. Poddej, Poddej se tajem. mu. On má plán pro tvůj život. Má cíl pro tvůj život. A udělal už všechno v tobě co udělá, že se to splní. Jako takové znamení tvé odanosti dnes ráno, když řekneš, Otče, potvrzuji dnes, že jsem ve tvých rukou. Podávám se tobě. Vydávám se ti. Pak chci, abys vstal a pozvedl své svojec. ruce. Vstaň teď a zvedni své ruce dohojte. k Pánovi. Chci, chci aby se posvětil dnes ráno. Posvět se však. dnes. Chce, Chci, aby se mu dnes zasvětil. Protože mnoho z vás je zaneprázdněno mnoha věcmi. Potýkáme všech, se teď hlavně s mnoha výzvami. Je na nás, je na nás vyvíjen tlak. Ale, ale Ježíš řekl, Mé břemeno nedíží Lekně. a my ho netlačí. Přijďte ke mně, a já vám dám koje. odpočinout. Dám vám, dám vám útěchu. Dnes najít jeho útěchu, jeho, jeho přijetí. Acceptaci. Jsi pro něj skarbe? poklad. Jesteš nejsi jen další člověk. Jen nejsi nějaké další číslo. Nejsi jen nějaké další stvoření. Jsi, si, jak je napsáno v Petrovi, zvláštní poklad. Královské kněžstvo, svatý národ, narovnej se dnes. Otevři své srdce dnes ráno. Pane. Modlím se dnes ráno, aby se každý člověk na tomto místě vrátil základu tvého povolání. Ať už je to povolání jakékoliv. Možná učitel, žena v domácnosti nebo inženýr jakékoliv, Přidiču k kamionu, uklízečka nebo zdravotní sestra, ať objeví své povolání v sobě, každá část společnosti, kterou zastupují, v ní se, sláva, objeví se, se objeví tvoje sláva. Tvá přítomnost se objeví. Světlo tvé manifestace pojádá. se tam projeví. Protože oni jsou tvým odrazem. Jsou tvou reprezentací. Otče, modlím se, aby se z jich teď dotknul na celém tomto místě. Dotkni se jich svou slavou. Dotkni se jich svou přítomností. Dotkni se jich. Svou láskou obklop je svým přijetím. A každá lež Satana je zlomena v Ježíšově jménu. Každá lež je zlomena. V Ježíšově jménu. Chci, abyste to vyznali, než skončíme. Jsem Boží dítě. Vzdejme mu slavu.